Comisiei de Cultur s-a dez la adresa Noric Nicolai, după ce a fost solicitat demisia, doamna a fost procuror comunist. Europarlamentarul Norica Nicolae a spus, Sunte, te, ce prescublinghiere din Telecomisiei de Cultură, deputatul PNL Gingel Tirbu, a acționat în maniera unui comisar sovietic când a chemat directorul interimar al TVR în faca comisiei, după difuzarea unui interviu public. Reacția liberalului nu a întârziat să apar, acestea lansând o serie de atacuri la adresa europarlamentarului. Astăzi, aflu cu stupoare, de la jurnal subliniere TD Old, ce o doamnă fost procuror comunist. Îmi cere demisia pentru ce am îndrăznit să o invit la subliniere din ca Comisiei de Culturi din Camera Deputaților pe doamna director general interimar al TVR. Doamna a fost procuror comunist, Norica Nicolai, responsabilitatea funcției pe care o dețin. Aceea de presubliniere din pe al Comisiei de Culturi din Camera Deputaților, me oblig să solicit, în numele cecenilor si al unei a statului român, cum se poate ca din banii no-subliniere tri, ai tuturor peletitorilor de taxe si impozite din cara a stat, un inculpat pe numele ceruia a fost emis un mandat de arestare de ce trei instituțiile statului, este difuzat în prime time de televisie. Televiziunea națională, instituția aceluia a sublinierei stat care pelete subliniere te banii grei pentru aducerea acestui car. Nu vi se pare, doamna a fost procuror comunist, virgulă, norica Nicolai, ce aceste două chestiuni se bat cap în cap? Sau dumneavoastră sunteți obisuguiere în să priviți lucrurile dintr-un singur punct de vedere? Doamna a fost procuror comunist. Pe logica dumneavoastră, de ce nu solicitați colegilor dumneavoastră de partid și de coaliție guvernamental să suplimenteze bugetul statului pentru ca televiziunea publică să deschid studiuri în Costa Rica, Madagascar, Serbia subliniere alte destinații preferate de toți cei certați cu justiția din România ca să se poată exprima diversi acestui subliniere tia. Dumneavoastră confundați dreptul la libera exprimare cu mediatizarea pe postul public de televiziune a unui ce, cea în care a încucat legile statului român, care denigrează în continuare instituțiile ale statului român sub liniere care, prin dreptul la libera exprimare pe care îl clamați dumneavoastră, a devenit o victimă. Dar dumneavoastră sunteți obi subliniere înuit, doamn fost procuror, se transformați cu maxima alegeritate calitatea de inculpat în cea de nevinovat sublinierea i cea de nevinovat în cea de inculpat. Constat ce toci și si penalii din cara asta un mai drepturi iar noi, ce, -ce nici instici, avem numai mai obligacii. E drept, a sublinierea doamna procuror. Este o întrebare retorică. Nu doresc un răspuns de la dumneavoastră. Se judece cecenii care muncesc cinstit în Cara asta, si cerora, guvernul pe care îl reprezentați, tocmai le pregătesc din iere temarirea taxele zi impozitelor. Chiar credeți ce toți oamenii din județul acesta, cerora le vindeci teme false pentru ce nu aveți nimic de spus, nu înțeleg scopul vizitei dumneavoastră în alt. Veniți doar din 5 în 5 ani când se apropie alegerile europarlamentare. În rest nu v-am văzut preocupat de problemele din OLT, de drumuri, de canalizare, de autostr-zile promise de colegii de Vese de Coalicie, de subliniere de spitale. Aveți neobrizarea să vede declarat și apretoarea principiilor liberale, în timp ce nu mai sublinieră tici numărul partidelor pe la care va ați în funcție de propriul interes. Cum se numește genul sta de persoane, liberal sau trasei sublinieră tici? Întrebarea asta nu are nevoie de răspunsul dumneavoastră, pentru ce deja îl cunoa, sub subliniere tem cu toții. Dar următoarea da, în ce stat european a văzut dumneavoastră persoane urmărite internațional promovate pe postul public de televiziune? Ce tot sunteți europarlamentar sublinierei, din câte se vede, vreți cu ardoare să mai fici? Este mesajul lui Gigi Hadid transmis printr-un comunicat de presă.